Jag heter Kiggs och idag har jag föreläst här på Filmfika som är reaktors i Jag har föreläst om min kortfilm Spiritus Lepus, men även om jag inte föreläser så tycker jag absolut om att gå på Filmfika. tycker du ska göra det också. Det är ett utmärkt tillfälle för dig att träffa andra filmmänniskor som är kanske är i samma stad som du kommer ifrån och bor i. Eller bara överhuvudtaget, huvud träffa folk som delar samma passion som dig. Och i mitt fall så tycker jag det är intressant för att jag tycker om att filma och regissera. Jag kan ingenting om ljus eller ljud, men någon här på filmfiket kan det absolut. Så att det är ett perfekt ställe att bli inspirerad på och träffa nya människor. Så kom till Reaktors Filmfikat. Bered. Jag bered. Hej, jag heter Oscar och jag har precis varit på Filmfikat. Och jag tycker att det var både informativt, det var inspirerande och det var väldigt spännande att få höra allt.